Ох, да видимо шта смо mošto čajno to je malo visoki problemi Znači nije neka cijena, ali je i ni kvalitet. Ajmo reći neka trojka, recimo imao dosta komplet priča Ne, to toliko nije loše kad pogledam, šajde. Šaj. Beli riž Dobro ga omoto da se ne smrzi. <laughs> a, okay. Jedna isto starija, a jako lijepa priča. Ova isto je priča, znači, dosta dobro. Sad, znači ovaj, malo je u stanjem, ali imamo znači je sad kompred pričom već. Olakšen su stanje, mislim, stripavi. Ali, nije ni cijena. Nešto posebno, znači... Kako sam i rekao stečenja ima ali high-det nije mi ni cijena što kaže. Veliki čarobnjak. Ovo su više romani za čitanje, znači načitani romani, tako da ne treba puno paziti. Malo su i miševi imali dohotka. <laughs> Ale, ajde. Eto, OK. Evo nam da. Vaičiš sad. Ohhhh, sad je te smo malo da im prozračimo. <laughs> to im već mislim u rijednom nečem. ovo. alles hin Kapital als das Kapital direkt. Jako ljubi primjerak. Lunak. Meni jako drag strip. Isto jako ljep. Gospodar Darkvoda. Gospodar rijeke u Darkvodu. I recimo malo velko obleka recimo. Ovo su recimo stvarno prvi, prvi drugi velikog I naravno drugi. Kao nekoj dobroj petici, hajdemo reći. Pa hajde još malo da, da dodamo Moj Moji stripova iz kolekcije. Jako lijep primjerak, jako lipa priča dosta solidan uredan gospodar darkwooda on mi je recimo zamjenjaže nije nešto ali ok i recimo malo kapitalaca Kako su mislim to prvi, ono mojeg stripa. Iako ja ovaj vako ne objavljujem, ali, hajde, eto, da